Salut! Sunt Cătălin Talen și vă transmit Josreanga Stoviolență. Fac acest vlog pentru că voi mi-aș erut. Ați spus că nu este adevărat că Olanda nu e așa, Olanda nu e așa. Ba da, o să vă arăt și străzile, o să vă arăt totul. Și mentalitatea și curățenia și toate străzile adevărate. Eu fac acest vlog pentru că așa mi-aș erut voi. Acum rămâne de văzut dacă îți place sau nu. Mi-aș fi dorit foarte mult să distribui peste tot acest video, să vezi despre ce este vorba. Că mulți n-au văzut țări străine curate ca Olanda. Eu sunt în Olanda, muncesc și azi am luat o zi liberă special pentru tine ca să fac acest vlog, să-ți arăt străzile, curățenia și mentalitatea din Olanda. Eu urăsc România pentru că mi-a luat copilăria și mi-a făcut mult rău. Pentru că aveți o mentalitate foarte nașpa, foarte violentă și urăsc România. Nu îmi place România. Mi-aș fi dorit foarte mult să schimb ceva în România, dar nu am putere. Aș schimba de la învățământ până la femeie de servici. Să nu se mai fure, să nu mai fie corupere, nu mai spun de polițiștii. Da, asta nu mai mă privește pe mine pentru că tot, totodată am să vă spun că România este o țară de căcat și îmi pare rău că voi vă iubiți țara cu mulți oameni corupți. Frați, preziți-vă! Pentru că Olanda este o țară curată și frumoasă și nu este coruptă păcănd când în România este prima țară care este coruptă și nu o să se mai ridice România niciodată. România va fi vândută fier cu fier și sper ca pe viitor să vă treziți la realitate și să vedeți realitatea că toată lumea din România va fugi în străinătate să muncească, să câștige bani pentru că până la urmă urmei n-ai ce să faci în România în România mori de foame eu mă aflu aici în Olanda ca să îmi câștig bani să-mi cumpăr o nouă casă coiul eu la ora actuală nu mai am casă și mi-aș fi dorit foarte mult dacă vrei să mă ajuți ai link-ul jos în descriere cu cea mai mică donație să mă ajuți să contribui pentru o nouă casă a lui Cătălin talent. am să vă las link în descriere și te provoc să donezi 1 euro, nu mai mult și aveți respectul meu cine donează un euro eu am să vă fac cât un video pe numele lor cine donează cel mai mult și am să-i fac promovare la orice vrea el. Aveți respectul meu și haideți să vă arăt acum Olanda. Cât de frumoasă este. Pentru că mulți dintre voi n-ați crezut așa ceva. Totuși, creziți-vă la realitate că Olanda este o țară curată și perfectă. Toată lumea va pleca din România să și câștige bani gros. Pentru că România este foame de ciumă, spitale murdare și colț zăpăcite și totodată statul român e varză. Aveți respect maxim. Distribuiți. Acum plecăm să vedem. Plecăm într-un într-un oraș, să vedeți despre ce este vorba în acel oraș că poate mult dintre voi nu m-ați căzut hai să vedeți, uite iarbă tunsă pe margine exact cum v-am spus, ca zone, tot, fete frumoase uite, să preface că vorbesc la telefon haideți să vă arăt cât de curat și cât de frumos e O sa auda o zguduit, dar nu vă supărați. Trepideaza o leacă telefonul, dar nu vă supărați ca nu se intampla nimic. Eu doar vă arăt cât de curat este. Aia e fructiza, ai ca nu e ca o Poate vânt o leacă, dar nu e nimic ca nu se intampla nimic. Hai să intru și aici, unde m-am întâlnit mai vreme cu niște băieți. Avem și avioane. Ia ușa! cum s-aude avionul, bă! Deci, eu, are mentalitatea foarte deschisă. Asta îmi place foarte mult aici. Este foarte deschisă. Comunică. Pur și simplu. La uite, flori! Dacă, dacă era așa ceva la noi, era de mult. De mult distrus. Să știți că asta nu este, nu este un, un sat, este un oraș asta. De ce? Pentru că toate casele are cu al doilea nivel de casă, și tot ce este cu al doilea nivel de casă. Se numește oraș. Uitați ce de este. Uitați. Îmi spuneți că nu și nu și nu. Aici este ziua cuiva. Pentru că văd o oala. Uite, scrie, o să iau eu steagul asta, uite, steagul, asta sa mi iau și eu, Mi- aparat trebuie sa mi iau sa văd unde el gasies, o sa iau in România. Iubesc Olanda foarte mult iubesc Olanda, foarte mult o iubesc! Haideți să vă mai arat. Vă mai arat. Nu mai arat. Mergem asa în și vă explic Este că Olanda a fost o țară foarte săracă și văd că în cu pun ea s-a ridicat cumva. de ce s-a ridicat Olanda în stilul asta frumos, pentru că nu au fost corupții. Începeți și despre asta vorbesc eu acum. Că aici nu este corupți oameni. aici sunt uh, oameni inteligenți intelectuali oameni care s-au ridicat cu forțe, mentalitatea lor făcând în România nu o să vedeți niciodată că se va ridica sub nicio formă este mai ales învățământul învățământul e varză Ce varz Ia uitați cât de curat este. Și totuși mă aflu pe una din străduțe foarte curate. Deci nu cred așa ceva. Hai că am văzut ceva frumos. Și m-am întors ca să vă arăt ceva mai frumos. Ceva care o să vă șocheze. Totuși... Mi-aș dori să văd până unde mă duce strada aceasta. Uite, mergem așa încet, să vedem. Mergem pe pietriș acum, mergem încet, încet și urcăm pe un pot. Iată, wow, wow, cât de frumos, wow, cât de frumos deci NU CRED! Uitați cât de frumos! WOW! Uitați-vă cât de frumos! Deci NU CRED! ca nu vine nimeni. Acum hai să mai filmăm. Mamă cât de frumos! Deci nu cred! Deci nu cred așa ceva! Mamă! Ia uitați-vă până unde poate să meargă podul ăsta, deci eu nu cred așa ceva.